31 грудня 2022 року близько 14.00 під час масованої атаки території України російські війська обстрілювали Миколаїв із ЗРК С-300, повідомляє начальник Миколаївської поліції Сергій Шайхет. За попередніми даними, поранення отримало сім людей, пошкоджено понад 20 житлових будинків, зруйновано три, також виникла пожежа у гаражному кооперативі. Это мой родственник, я звоню, трубку не берет. Позвонили знакомые, что сюда прилетело. Ну, приехал, и вот, вы же сами все видите. Выбитые окна машины, все, камень, все побито. Стекла надо заклеить хотя бы. Після вибуху приїхали на гаражі, застали пожежні машини, тушили тут все, воронка велика напротив гаражей, пострадав транспорт, машини пострадали і мущество пострадало. Це дочки гараж. Ми прибігли, тут машина стояла. Не, то ми машину витягли. У нас до кворожного обстрілу було зруйновані три ряда гаражів. Сталася пожежа, залучалась до газійної пожежі близько 50 рятувальників і відділення аварійно-рятувальних робіт. Зараз близько зараз пожежу на даний момент ліквідовано.